Joo, kiitos. Mä olen Hotarin Markku HSLstä. ja tuota, oli tarkoitus tosiaan kertoa tuosta OpenStreetMapista vähän, että mikä se on, ja sitten lopuksi ihan näytän käytännössä, että miten sillä sitä muokkausta tehdään. Mulle tämä tuota, OpenStreetMap eli OSM on sekä työtä että jossain määrin vähän harrastusta kiinni, tuota, siinä mielessä mulla on niin kuin Kahta eri roolia tässä, mutta pidemmittä puhetta. Niin mä, mä teen samanlailla myös, että mä laitan tuon kameran pois päältä, kun mä jaan tuon luurun kanssa ton kaistan säästämiseksi. Jaetaan taas tuosta ruutua. Huikatkaa, kun näkyy. Kiitos, hyvin näkyy. No niin, hyvä. Joo, eli OpenStreetMap. Mikä se oikein on? Tuossa Hami jo viittasikin sanoilla karttojen Wikipedia, ja sitä se tavallaan on. Tämä e, on tota, vuonna 2004 syntynyt tämmöinen, Englannissa syntynyt ilmainen ja avoin maailmanlaajuinen kartta jota Wikipedian tavoin kuka tahansa voi muokata. Eli tämä on käyttäjien ylläpitämä ja hallitsema. Tämä on aikanaan syntynyt vähän vastavetona Googlelle ja muille maksullisille palveluille, että silloin 2004 ei vielä hirveästi ollut avointa dataa tarjolla. Tämän idea oli just, että kuka tahansa voi tätä muokata ja kuka tahansa voi tätä käyttää. Tosiaan tarjolla monenlaisissa muodoissa, erilaisissa karttapalveluissa, monenlaisia visualisointia tuossa alla, kuvissa näkyy ja sitten tota, se on myös ladattavissa monenlaisilla erilaisilla niin aluerajauksilla tai voidaan sisällölläkin suodattaa vähän karsia sitä sisältöä, kun, tosiaan, kun kuka tahansa voi muokata, niin siellä voi olla vähän niin, kuin, niin sanot, lainausmerkeissä mitä tahansa, niin tota, sitä saattaa joutua joskus vähän karsimaan, kun sitä haluaa niin kuin johonkin hyödyntää johonkin tiettyyn tarkoitukseen. No. Tosiaan erilaisia työkaluja on paljon tietenkin, kun maailmanlaajuinen aineisto kyseessä, niin tuota, siihen muokkaukseen, mobiilisovelluksia, tietokoneelle asetta, asennettavia sovelluksia tai tuota, sellaisia sovelluksia. Sitten on erilaisia työkaluja sen datan validointiin myös, eli niin kuin sen loogisuuden valvontaan. Eli esimerkiksi yleensä, jos on jotain päällekkäisiä kohteita siellä, niin se on yleensä, yleensä virhe. Esimerkiksi kahta rakennusta päällekään, harvoin on semmoista tilannetta. Niin, tota... Tai jos se katuverkko on jollain tavalla epäjatkuva, eli siellä on jotain semmoisia tiepätkiä, jotka ei kytkeydy mitenkään muuhun, muuhun verkkoon, niin tämmöisiäkin on, on niin hyvä siivota sieltä pois, jos tämmöisiä vahingossa sinne syntyy. Et, tota... Joo. no Missä sitä, tätä sitten käytetään? Hyvä. Tosiaan tuossa mainittiin, että HSL Haasalla tuota, reittiopas ja meidän karttatuotanto hyödyntää. Ja me on, ollaan yhdessä trafikomiin, eli liikenne- ja viestintäviraston kanssa toteutettu tämmöinen digitransit-palvelu. Eli heillä on tämmöinen matka.fi reittiopas, joka myös tätä samaa teknologiaa käyttää. Ja sitten mukana tässä yhteistyössä on myös Valtti, eli valtakunnallinen matkakorttijärjestelmä, jota kautta se on lukuisissa muissakin kaupungeissa käytössä. Tämä sama riitti jopa Turkkua, Jyväskylää, Oulua, mitäs näitä nyt onkaan, monessa paikassa. Sitten kotimaisista toteutuksista nostasin esiin tämmöisen Trailmap-sovelluksen tai selaimen, selainsovelluksen, niin se on näille suunnattu. Luonnossa liikkujille, eli siellä on idea, että OpenStreetMapiin täydennetään polkujen kulkukelpoisuuksia ja niitä visualisoidaan tämän TrailMap-sovelluksen kautta. kelkkareitifi sivusto visualisoi moottorikelkareittejä. Sitten on erilaisille erityisryhmille on myös sovelluksia. Blind Square on tämmöinen suomalainen sovellus, joka. Ääniopastuksen avulla reitittää näkyvyyn osalta rajoittuneille ihmisille tuota, OpenStreetMap-verkkoa pitkin ja löytää tavallaan, se taitaa olla, hyödyntää myös meidän hsl tuota, rajapintoja, että osaa sitten reitittää joukkoliikenteen avullakin eteenpäin. Tuota, wheelmap.org on tuota, visualisoi. Sitä, että miten hyvin kohteet on saavutettavissa tuota, rullatuolilla. Ja tämä niin kun, perustuu siihen OpenStreetMapin muokkaukseen. Niin tässä on niin kun, monenlaisia tapoja hyödyntää ihan, niin kun, ihan sitä OpenStreetMap-dataa itsessään ja lukemalla ja visualisoimalla sitä. Tai sitten ihan vain jotkut palvelut käyttävät taustakarttana sitä tuota, OpenStreetMapia. Pelimaailmasta voisi nostaa esiin Pokémon Go, joka aikanaan kun se löi läpi, niin sitä tuota, jonkun verran sitten OpenStreetMappingin tuli uusia muokkaajia, kun se tavallaan ne hahmot, jotka siellä liikkuu, niin ne liikkuu siinä OpenStreetMappin katuverkossa. Ja tosiaan monen, monenlaisia toteutuksia tai seuran niin hyödyntäjiä on, että tuota, somen puolella, Facebook, Snapchat, sitten tota, tämmöisiä isojakin firmoja on Apple hyödyntää omassa kartoissaan tuota OpenStreetMapia. Ja sitten jossain määrin myös Microsoft kautta heidän palvelu, joka nimi on Bing, niin sielläkin vähän tutkitaan, että millä tavalla tätä voitaisiin OpenStreetMapia hyödyntää. Että he ei esimerkiksi tarjoavat näitä Bingin ilmakuvia sinne OpenStreetMap editoreiden taustalle, että sitä voidaan käyttää niin kuin lähteä lähtödatana. Tämä on herättänyt enemmän kiinnostusta iso isojenkin toimijoiden piirissä tämä, se on kasvanut ihan varten otettavaksi karttaa-aineistoksi, kun halutaan maailmanlaajuista karttaa tarjota. Tämän ympärille on myös rakentunut oma tämmöinen niin kuin ekosysteemi, ja sinne on yrityksiä, jotka tarjoavat näitä karttapalveluja, kuten Mapboxi on tuossa tässä mainittuna myös. Ja tosiaan on on monenlaisia tuota, kuntoilun seurannasta, Sport Tracker, Strava, suunto hyödyntää OpenStreetMapia ainakin joissain heidän palveluissaan niin taustakartana. Helsingin kaupungin palvelukarttakin sielläkin on tarjolla tuota, OpenStreetMapia taustalla ja monilla muillakin kunnalla ja jopa manmittauslaitoksellakin taitaa joissakin karttapalveluissa on olla, olla ainakin joltain osin OpenStreetMapia tarjolla. Sitten vielä nostaisin ehkä ton humanitaarisen Open Street Open street team, tiimin esiin, joka on, tota, tarjoaa tälla niin humanitaarista kartoitusalustaa erilaisille järjestöille, suomen punaiselle, tai siis punaiselle ristille ja lääkäreet ilman rajoja, mitä, mitä näitä nyt onkaan, jotka joko tota, ennakoivasti tekee tämmöistä humanitaarista työtä, esimerkiksi rokotuskampanjoita tai muita Tämmöisenä ajankohtaisena teemana, niin kun sinne paikan päälle mennään niin avustusmielessä, niin tarvitaan ajan tasasta karttaa. Täällä tämä tarjoaa semmoisen alustan, että voi itse vaikka täältä Suomesta kotisohvalta kartoittaa jossain Afrikan, Afrikan niitä asu, asutuksia ja näin poispäin auttaa kummanita sitten, sitten tota mielessä. Näiden lisäksi on sitten monia erilaisia räätälöityjä karttoja, erilaisia tarkoituksia varten. Esimerkiksi Open Map visualisoi latuja ja laskettelurinteitä, Open Map visualisoi sähköverkkoja, kaasuverkkoja ja tällaisia infra. Infraverkko, Open C map on tämmöinen niin OpenStreetMap-pohjainen merikartta. Ja näitä, on niin kuin, näitä on hyvinkin, hyvinkin paljon esimerkkejä löytynyt. No, miten sitten muokataan? Tuota, siihen on, niin kuin, tässä on tosiaan tässä esityksessä, niin mä en ihan, tässä on aika paljon linkkejä lisättynä niin ajatuksena, että tässä oli niin perusteet tarkoitus käydä vaan läpi. Niin niin jatko-opiskelua varten sitten tarjolla näitä, mutta ö, on tosiaan erilaisia muokkausohjelmia. Ja tässä kun mä demoon kohta tätä aihetta, niin hyödynnän tuommoista ID-editoria. Sitten kun vähän edistyn, edistyy tässä OpenStreetMap-maailmassa, niin, niin, niin kuin moni muukin asia, niin kun tuota pääsee syvemmälle, niin asiat vaikeutuu ja monimutkaistuu. Niin tuota, tämmöinen Josmi-editorio on, joka on koneelle asennettavissa, niin tuota, sillä voi tehdä sitten hyvinkin... Tuota, siinä on sujuvoitettu tätä muokkauskäytäntöjä, niin tuota, plus että sillä voidaan tehdä paljon monimutkaisempia juttuja sitten tuota, myös. Mutta joo, on sitten monenlaisia erilaisia mobiilisovelluksia, joilla voidaan kartoittaa, kun liikutaan tuolla maastossa. Tämä on aina helpompi sitten joku pieni laite, jolla Jolla kartottaa tällaisissa tapauksissa. Ja sitten tosiaan on erilaisia keinoja tuoda näihin editoreihin myös, jos on jostain kautta GPS-jälkeä esimerkiksi joku kuljettu vaellusreitti tai jotain ja haluaa sen, niin kuin, sen tuoda niin kuin, tarkentaa, niin kuin, jos OpenStreetMapissa ei se vastaa vielä se reitti kulultaan niin ihan ihan todellisuutta, niin sitä voidaan tarkentaa tuolla tavalla. Tai sitten on myös erilaisia palveluita, jotka tarjoavat katunäkymäkuvia. Esimerkkinä nostaisin esiin Mapillaryn, jota me HSL on käytetty. Tämä on pääkampi noin 220 000 kuvaa otettu. Ja 1600 kilometrin päätkirta suurin piirtein. Nämä, tota, tämä on erillinen palvelu, jonne näitä kuvia voidaan ladata. Se tarjoaa sen, niin kuin, kuvien Tallennustilan, nämä kuvat on sitten hyödynnettävissä suoraan useimmissa näitä, näissä openstreetmap editorissa myös. Että ne sitten tuota tahansa niin avoimesti kaikkien käytettävissä ne kuvat siellä. Tällästä. Sitten on tietenkin tämmöisiä perinteisempiä menetelmiä, että kun liikutaan, niin voidaan myös kartalle paperille merkitä tuota, näitä havaintoja ja sitten jälkikäteen. Niin, tuota, jossain muokkausohjelmassa sitten OpenStreetMapiin. Siihenkin on erilaisia menetelmiä ja työkaluja, miten niitä tavallaan pohjakarttoja ja sitä maastokäyntiä varten voidaan toteuttaa. Tuossa oikealle puolelle on sitten vähän erilaisia tilastoja nostanut esiin, mitä tässä niin OpenStreetMapin käyttöön liittyy. Että maailmalla käyttäjiä on päivisin arkena noin pikkusen reilu 8000 taitaa olla nykyisin, mitä mä tuossa kattelin ja se laskee tuonne jonnekin 6000 alapuolelle. Että siellä on niin kuin selkeä trendi maailmalla arjen ja viikonlopun välillä. Suomessa päivittäin liikutaan tällä hetkellä jossain 5–70 käyttäjän määrissä, ja tässä koettiin tässä korona-aikana jännä ei nyt ihan tar tarkalleen osaa sanoa, että mistä se johtuu, oliko ihmisillä enemmän aikaa tai M miten se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tämmöinen ilmiö tuossa havaittavissa minun mielestä. Joo, tässä sivuttiin näitä, tätä niin kuin paikkatietojen syvintä olemusta tuossa aikaisemmin Kaisan esityksessä. Mä koitan olla menemättä liian syvälle tähän OpenStreetMapin tietomalliin, mutta nostan, halusin sen kuitenkin nostaa esiin, kun se tietyssä mielessä eroaa niin sanotusta perinteistä paikkatietoajattelusta, mutta hyvinkin niin samoista lähtökohdista kuitenkin, että siellä voidaan luoda pistekohteita, joita OpenStreetMap maailmassa kutsutaan node-englanniksi, ja sitten on tämmöinen käsite siellä kun, niin kuin pistejono. Mä Tämä ei ole mikään vakiintunut termi, mä, mä itse vaan suosin, suosin tämmöistä pistejonon käsitettä Englanniksi siitä käytetään nimitystä way, ja se käsittää käytännössä sekä viivat että alueet. Että tämmöinen pistejonosta tulee alue silloin, kun aloitus- ja lopetuspiste on sama, eli siitä syntyy tämmöinen suljettu, suljettu tota, rinki, tai, no, niin, no alue. Ja, Tällaisilla kohteilla on OpenStreetMapissa sellainen rajoitus, että 2000 pistettä on se maksimin määrä, mitä se voi kuulua. Sitten tosiaan, jos, jos se määrä kasvaa jollain niin kuin alueella tai niin kuin viivajonolla, niin tuota, tuosta, niin sit, sitten on tämmöinen, melkein voi sanoa, että kaatoluokka muille kohteille tämmöinen relaatio niin relation. Tätä mä en, Mielellään lähde tässä yhteydessä avaamaan sen enempää, että noilla pärjää hyvin pitkälle tuotta, aloitteleva käyttäjä näillä pisteillä ja pistejonolla. Ja ei, ei, ei, siinä mielessä ei tarvitse murehtia, jos, toi, jos piirret jotain aluetta ja se kasvaa yli tuon 2000 pisteen, kun siinä vaiheessa, kun sä tallennat, niin OpenStreetMap-editori herjaa, että nyt, nyt tässä on tämmöinen rajoitus vastassa, että... että Kehottaa sitten myös katkaisemaan sen viivan, että se automaattisesti luo siitä Tämä on tosiaan, Tässä on relation käsitteen alle sen verran, voisin kuitenkin ehkä todeta vielä, että tosiaan tämmöisiä, se on tämmöisiä suurempia kohteita tai monimutkaisempia kohteita. Puhutaan paikkatieto-maailmassa usein multipolygoneista, eli jos on useampia kohteita, jotka tavallaan kuuluvat jollain tavalla yhteen, eli esimerkiksi saariryhmä voisi olla hyvä esimerkki siitä. Tai sitten on tämmöisiä kohteita, joissa on reikiä, järvi, järvi, jossa on saari, tai rakennus, jossa on sisäpiha. Että nämä on tämmöisiä mitä tyypillisesti toteutetaan tuollaisilla relaatioilla. No, ei siitä ehkä sen enempää. Tosiaan nämä eri kohteet, mitä openstreetmap maailmassa on, noodit, weight ja relatiot, kaikki nämä, niin kuin, näihin voidaan liittää. tuommoisia ominaisuustietoja, joita OpenStreet maailmassa kutsutaan tageiksi. Ja yksittäisellä kohteella voi olla rajaton määrä ominaisuustietoja, eli näitä ja tämä Ominaisuustieto eli tagi on tämmöinen kaksiosainen, eli esimerkki, jos on ravintola, niin halutaan se kuvata, että tämä kohde on ravintola, niin sinne annetaan tämmöinen ominaisuustieto tai tagi, kun amenity on yhtä kuin restaurant. Tämä amenity on tässä tämmöinen. Key, eli tämä on OpenStreetMapin oma terminologiaa, eli avain avainkäsite, joka kuvaa että Amenity, tarkoittaa palvelua. Että siellä on pubit on myös tämän Amenitin alla, eli siellä on siinä pubien kohdalla Amenity kuin pub, Eli tällä tavalla tämä toimii niin kuin perusperiaatteeltaan, että kuvataan tämmöisillä. Ja nämä tosiaan termit on kiintunut englanninkieliseksi. Tämä tosiaan juontaa siihensä, siihen juurensa, kun tämä on tosiaan maailmanlaajuinen, niin se on siellä vakiintunut käyttökieleksi. Ja tuossa on tosiaan linkki vielä mistä tarkemmin siitä tietomallista kerrotaan, mutta tota... siitä oli... näytetään nyt ihan käytännössä sitten, että miten se toimii. Katsotaan, lähtikö minulla vieläksi näkyy ruutu. Joo, vielä uuteen, uuteen ikkunaan tässä, no, niin, niin, tota, öö, niin no joo, ehkä tästä vielä aloitusikkunasta, eli tämä opensstritmet äh, palvelu löytyy opensstritmet.org osoitteesta ja mä nyt avasin sen, mulla se tosiaan olen selannut viimeksi täällä Sipon, liikkunut tällä Sipon alueella, niin se avasi, avas mulla nyt näkymän tänne, mutta tota, tämä tosiaan Tämä OpenStreetMapin oletuskartta niin tämä ei, tämä ei näytä kaikkia, mitä siellä tietokannassa on. Tämä, tämäkin on vain yksi visualisaatio tästä kokonaisuudesta. Ja näitä löytyy lisää tältä niin kohdasta. Täällä on esimerkiksi nost haluttu nostaa pyöräilyreittejä esiin tietyllä kartalla, tai sitten ja näin poispäin. Näitä, näitä nyt jonkun verran... Tässä ei suinkaan ole kaikki, mutta tässä on tämmöisiä keskeisimpiä, mitä on haluttu nostaa esiin. Mutta tämä perinteinen, niin tässä on pyritty mahdollisimman laajasti tuomaan se, kuitenkin se kokonaisuus näkyviin, mitä, siellä, mitä sinne liittyy. Ja, tuota, tuota, täällä on tosiaan, jos on jonkun verran käyttänyt karttapalveluja, niin täällä on tämmöiset tutut zoomaustyökalut. Plussat ja miinukset ja rullahiiret toimii myös tässä. Ja sitten voidaan myös näyttää oma sijainti. Mä en nyt sitä rupea tässä tekemään, mutta tosiaan noita taustakarttaa voi valita. Ja sitten täällä löytyy myös tämmöinen karttakohden luettelo. Täällä on vähän, vähän terminologiaa aina vähän mielenkiintoinen, mutta tota, tämän idea on, että nyt mä voin tästä kartalta klikata. Ja kysellä. Nyt tuossa vilahti tuommoinen alue, niin tuota, nyt mä näen, että mitä kohteita OpenStreetMapissa on siinä hakualueella. Ja tuosta se löytää esimerkiksi Sipon kirjaston ja tuossa on puisto. Mä valitsen vaikka tuon Sipon kirjaston ja sitten, että nyt tänne, tänne osotekenttään tuli tänne openstreetmap Way ja sitten tuossa on numerosarja, eli jokaisella kohteella, mikä OpenStreetMapissa on, niin niillä on tämmöinen yksilöillä ID, ja tämä nyt on niitä Way-kohteita, eli niitä pistejonoja. Ja tuota, tässä sitten korostuu se kohde, ja sitten täällä myös näkyy niin versiohistoriaa. Tämä on kymmenes versio tästä, ja näkyy, että kuka tuota, käyttäjä on luonut tämän. Eli tämä tosiaan, kun täällä muokkataan kohteita, niin tänne pitää kirjautua. Ja sitten tässä näkyy niitä tagia, eli ominaisuustietoja, mitä tähän kohteeseen liittyy. Tässä on nyt jonkun, jonkun verran noita. Joo, jos mä nyt itse, itse kirjautun tänne sisään ja näytän vähän, että miten tämä tapahtuu. Niin... Täältä rekisteröinnin voi luoda itse käyttäjätunnus ja salasanaa, pitäisi syöttää, tai sitten voi käyttää jotain valmiita. Muistaakseni Google, Facebook, GitHub, Wikipedia-salasana, tai ainakin Kelpas, että pystytään valmiita luotuja salasanoja jossain muussa palveluista luotuja niin käyttämään myös. Mäpä kirjaudun, ja mä oon nyt aikaisemmin jo luonut tänne salasanan, tai siis tuon käyttäjätunnuksen tämmöinen, niin tuota, nyt, nyt olen täällä kirjautuneena, niin kuin näkyy tuolta oikeasta kulmasta, yläkulmasta. Katsel, että jossain oli jotain puutteita tällä alueella muistaakseni. Eli nyt mä käynnistän tästä Muokkaan-napista tämän muokkaustilan. Ja huomasitte, että nyt vaihtui tämä taustakarttakin tässä. Elikkä nyt mulla on täällä käytettävissä iso liuta erilaisia paljon enemmän, mitä oli siinä perusnäkymässä. Täällä on maanmittauslaitoksen tuota, taustakarttaa ja peruskarttaa ja näin poispäin. Ja sitten tähän yläpalkkiin ilmestyi tämmöiset työkalut, jolla voin luoda pisteitä, viivoja ja alueita. Ja nyt vaikka otan tosta ton maanmittauslaitoksen maastokartan Topographic Map käyttöön ja zoomailen täällä vähän. Tuossa huomaan, että tuossa on rakennus, joka puuttuu, niin mä valitsen tästä rakennuksen tai tuon alueen ja zoomaan mahdollisimman lähelle, ja alan tuosta kliksuttelema noita ääriviivoja myöten. Aha, tuli vähän tuota huonosti klikattua. voin tuota yhtä kohtaa siirtää vielä. Ja voin tässä hiiren oikealla. Tässä kehällä, kun niin tässä on erilaisia työkaluja. Rakennuksethan on tuota, suorakulma-asia, niin tuosta saan muodottua suorakulmaiseksi. Täällä on myös pyöristystä ja sitten voin siirtääkin kohdat, joissa tuli tiedettyä väärään paikkaan tai kääntää tai poistaa ja näin poispäin. Mä pistän sen neliskanttiseksi. Ja tosiaan niistä, niitä ominaisuustietoja, että niitä ei tarvitse tässä niin kuin hirveästi murehtia, sillä tässä vasemmassa reunassa on tämmöinen tota, valmis lomakepohja. Mä pistän tuosta, painan tuosta vasemmalle menevästä napista. Niin täällä on, tota, tässä on ensinnäkin niitä, mitä mä olen viimeksi käyttänyt. Tuossa on heti ensimmäisen rakennustarjolla. Mutta täällä voi tämmöisen niin valikon, valikonkin kautta selailla etsiä itselleen sopivia. Niin mä merkkaan tuon nyt rakennukseksi. Ja, tota, tota, sitten voisin sille syöttää erilaisia ominaisuustietoja, mitä näkyy tässä näkyy tässä lomakkeessa. Esimerkiksi osoite, niin mä tiedän, että maamittauslaitoksen taustakartasta löytyy tuo visualisoituna toi osoite numero. Se näyttää olevan 16. Ja katson tästä, että tässä kulkee Leolan tie Tämän taustakartankin mukaan, niin uskallan laittaa, että tuon osoite on Leolan tie 6. Ja mä menen tänne osoittelomakkeelle, niin se jopa tarjoaa näitä lähellä olevia katuja, niin mun ei tarvitse kirjoittaa, mä valitsen ne tuosta Leolantien ja kirjoitan tuohon 16. Mä en nyt rupea selvittelemään sitä, että mikä tuo postinumero on, siitähän puhuttiinkin tuossa äsken, mutta mulle riittää, riittää tämä tieto. Ja sitten mä huomasin, että täällä maastotietokannassa on myös tämmöinen, pieni ajoväylä, joka menee sinne rakennukseen, eli Jos jos nyt, en, nyt mä olen lisännyt tämän rakennuksen tämän, tähän kohtaan, niin tässä on se lähin tieviiva, joka olemassa oleva tässä OpenStreetMapissa, joka löytyy tämän rakennuksen läheltä, niin reittiopas, jos mä nyt sen tämmöisenä tallennan, niin reittiopas reittää tätä ajoväylää pitkin, joka todennäköisesti on väärä, eli lisätään nyt tähän tämä, tämä tiepätkä, mikä Mä otan tuosta viivatyökalun ja samalla lailla kliksuttelen niitä. Tuossa nyt, katsotaan miten se tarkkaan tässä. Näitä voi sitten siistiä myös myöhemmin. Sitten lopetan näin tota, tuplaklikkaamalla. ja Sitten mä nyt voin joko päältä etsiä tai sitten mä voin myös luntata tästä naapurikohteesta ja katsoa, että Valitsen sen ja katson, että mikä se, aha, se on ajoväyläksi merkattu, niin no, klikkaan tämän oman, oman kohteen. No nyt, se, nyt se kun mä katson tätä naapurikohdetta, niin nyt se tarjoaa mullekin tätä ajoväylää. Minun ei tarvinnut sen enempää tuossa murehtia. No joo, nyt se on luotu ja huomasitte ehkä, että en kytkenyt sitä tuohon toiseen tiehen sen, sen tarkoituksella, koska nyt huomaatte, että täällä. OpenStreetMapin sisäänkin on rakennettu tämmöinen validointiprosessi, eli nyt se ilmoittaa mulle, että ajoväylä ei ole kytketty, ja se myös erikseen vielä, jos mä koitan tallentaa, että mulla on muuten tämmöinen ongelma täällä. Nyt mä voin tästä sitten ottaa tuosta kiinni, ja katsotaan Muutenkin. nyt. muutakin. Se on se merkki täällä ID-editorissa, että se kytkeytyy useampaan kohteeseen. Nyt se on ihan nätisti siinä luotuna. Ja tässä kun on muokkaillut, niin tänne on nyt tota, ilmestynyt vasempaan reunaan tämmöinen tota, numero, ja se tarkoittaa, että nyt on neljää kohdetta, niin kun, neljä muokkausta on täällä tehty. Tota, voin tästä nyt sitten napista tallentaa ja antaa tälle jonkun selityksen tälle mun muutoskokoelma. Eli tässä on, niin kuin, voidaan tehdä useampia muokkauksia eri kohteille ja sitten, niin kuin, antaa sille tämmöinen yhteinen selite. Mä voin tänne kirjoittaa vaikka suomeksi. Että rakennus ja ajo, ajoväylä lisätty. Lähteekin lähtee, lähtee, niin voin näiden merkata. Olen käyttänyt maanmittauslaitoksia, tuota, ohjakarttaa ja tietoja, niin mä laitan sinne maanmittauslaitos, National Land Survey, ja tallennan sen nyt että... Näin se yksinkertaisesti tallennus toimii. Ja nyt se meni saman tien sinne Kantaan, OpenStreetMapin Kantaan. Mä nyt Mä nyt pois tästä muokkaustilasta. Ja, niin tota, se jonkun ajan päästä ilmestyy tänne kartalle. Ei ehkä sitä jäädä odottamaan, mutta tota, se todisteeksi siitä, että se siellä kannassa on, niin mä voin tästä niin mennä tämmöiselle omalle käyttäjäsivulle, missä mä näen omat muokkaukseni. Niin tota, sieltä näkyy, että yksi minuutti sitten on tämmöinen muutoskokoelma tehty ja täällä näkyy. Samalla tavalla niin kuin tässä näkyy, että mitä kohteita siihen, siinä muutoksessa on luotu. Ja nämä on sitten tosiaan tämmöisiä hyperlinkkejä nämä sinisellä oleva tässä, että pääsee niin kuin niihin kohteisiin, esimerkiksi tuosta saavattua Leolan tien ja näin poispäin. Mutta joo, en mä tässä sen enempää että tätä muokkausta tässä ajanpuutteen vuoksi. Käy. että tuolla tavalla näitä voi muokata ja tosiaan niin kun, tuota, tuota, on niin kun lisätietoja, eli tämä niin OpenStreetMapin dokumentaatio on kerätty tämmöiselle wiki-sivustolle, jossa on erilaisia ohjeita, eli esimerkiksi just näiden tagien käytön osalta, erilaisia listauksia, sovelluksista, mitä voidaan hyödyntää, erilaisia tilastoja ja sitten on ö, näköisiä ohjeita. Sitten on muita kanavia, niin foorumi on olemassa. Siellä on myös Suomelle oma tämmöinen osasto. Ja Facebookista löytyy Open Finland-ryhmä, jossa voi kysellä ohjeita. Ja siellä on erilaisia tapahtumia, jos on jotain muokkaustapahtumia tulossa tai ohjeita voi kysellä. Ja minuakin voi lähestyä. Mä laitoin tuossa nyt oman, kun tuolla on tosiaan käyttäjillä omat käyttäjäsivut, niin oman käyttäjäsivun siellä on semmoinen viesti, viestikanava tuolla OpenStreet sisällä ja Twitteristä voi tai sähköpostilla lähestyä minua.